السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم مروان السوسي في حلقه جديده من جول اوف ديوتي تمام سلاح النهارده ان شاء الله هيبقى الدي ار اتش تمام لاني الضرر بتاعه جامد النسق بتاعه اجمد والتركيبات يعني والتركيبات بتاعته اجمد من كل حاجه انا قلتها دلوقتي تمام خلينا نخش سريعه سريعه كده على التركيبات بتاعته تمام دي التركيبات لو عايز انت تشيل ميزه الترقاقات المخترقه وتحط بدلها لا يوجد مسند كتف ماشي إيه اللي يريحك تمام بس اللقطات اللي جايه دي جامده تمام السلاح ده بص انت هتشيل باتنين شيل بثلاثه والله العظيم يعني واحد كده منشل عليا وانا قادر بلوسكوب اموته تمام وهو منشل عليا قبل مني تمام فاسيبك مع اللقطات اللي جايه وما تنساش اهم حاجه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام وبس أسيبك مع الجيم سلام يا وحش <تصفيق> But you never guess, I don't slack, don't lose when you're it's tough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 All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough to see. I'm sick of all the bad thoughts, people who won't have nice. are half done. You not as tough as. Me. <laughs> You never guess. I don't slack, don't lose. Learn your lesson yet? When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm now. sharp.